Většinou jako se před 12tou nedostanu do postele. No jak podle toho, po, jo, pro někoho je pozdě jako v 10 hodin a pro někoho pozdě v jednu hodinu, ale a co je vás pozdě? No já chodím vám spát tak v jedenáct nebo o půl noci, ale tak ta jedenáctá ta hodina, to je pro mě tak jako značka ideál. Chodím spát o půlnoci. spím 6 hodin denně, takže o půlnoci od půlnoci do šesti spím, o půl noci chodím spát 6 hodin ráno stávám. Rád bych chodil spát brzo, kolem desáté hodiny, ale často si navyknu chodit spát třeba až v dvě ráno. Zase to záleží na tom, co je třeba druhý den, ale chodím spát spíš kolem půlnoci.